בוא איתי. בוא, בוא, בוא איתי. בוא. טוב, קראתי לכם לפה כי אנחנו בבעיה שיווקית. אנחנו האמפריה ליצירת תוכן בגליל העליון. עזרנו למאות עסקים, ואנחנו עדיין עם סרט מ-2010. היי, אני רותם וברוכים ובאים לסטודיו גולן. זה נראה לכם הגיוני? כן, מה זה פה? כמו הצלם הולך יחף, לא? מה? יש לי רעיון סרטון על גיבורי על שלושה אחים מהגליל העליון כל אחד מטורף בתחומו מנחים מוזיקה אורח ויזואליה ולוכד הזמן בווידאו יחד מאחים גולן בעזרת איхуд הכוחות אנחנו מרצסו רצו אנחנו קוראים לקהל רציני לאסקים רציניים אנחנו לא הולכים לדבר אלהה בשפה של גיבורי על אנחנו צריכים סרט רציני ולא ינסה שוורר נציג את כל העבודות שעשינו בקצף מגניב בין ibnelanubit רגע, רגע, רגע, יש לי רעיון אולי נעשה סרטון תדמית על שאנחנו מתכננים לעשות סרטון תדמית רגע, אבל סרטון תדמית בלי קריין ברור שיש קריין סטודיו גולן, הסטודיו המוביל בצפון ביצירת תוכן שיווקי לעסקים צילום וידאו, סטילס, עריכה, אנימציה ואולפן הקלדות הכל במקום אחד. סטודיו גולן.